صبر على الراجل هادشي حنا عندنا تربيه هادشي عندنا حنا كيتوارث وهكا خصها تكون الامور بحال دابا الناس ديال دابا صافي ان شاء الله يعاونو نمشي نخرج نطلق نعود نتزوج نشوف شي وحده اخرى لا سمحي لي بنت الله يرضي عليك هداك خطا اولا وقبل كل شيء قبل ما غادي نتزوجو خصنا نكونو تفهمنا مزيان وفهمنا بعضياتنا مزيان تجربه راه ماشي بالضروره يمكن تعيشها عاد باش تعرف شنو هي ولا تقدر غير تسمع ولا تشوف ولا حتى فرق تسمى كتعيش التجربه يمكن يكون توتر ما بين الزوجين بسبب قلة داك الوقت اللي كيخصلوه لبعضياتهم سايكولوجيو بالداريجه كتقدم ليك المشاكل اللي كتكون ما بين الزوجين اشداني لهادشي هذا هذا موضوع ومشكل بزاف ديال الناس كتعاني منه حنا كنشوفوه وتانعيشوه تقدر تكون ساكن حدا ناس كتشعربط بزاف ولا عندك فالعائله ديالك ناس ما فاهماش الصديق ديالك الصديق ديالك المهم هذه راه مشاكل راه كاينه وخص الناس تعرفها وتكون ادرى بها باش على الاقل يكون غير الوعي وتانا ما كنتيش مجهوج ولا تاخدوا هذه الفكره مسبقه وتعارفش ما كيكون مفصلتك شي لحقاش. احنا يا محترامي. ما كان من هذه ما كان عارفوش هاد هذا ده. حتى كان تحطوه وتنعيشوها. عاد كنبقاو قاونك تجارب تجاري. والتجاريبة. ره ما شي يمكن لك تعيشها عاد باش هدي تعرف شنو هي ولا تقدر غير تسمع ولا تشوف. ولا هذا فراك تسمى كتعيش التجربه، الفيديو ديال اليوم غادي يكون على المشاكل اللي كتكون عامة ما بين الناس، وديك المشاكل اللي اساسية واللي واضحة واللي باينة، مثلا مشاكل الاتصال، هذا راه المشكل الاول كاع حطو معانا بارقام، المشكل الاول هو مشاكل الاتصال، أدري يعاني الزوجان من الصعوبة في التواصل والتفاهم، كتلقاهم ما كيلسوش، ما كيهدروش مع بعضياتهم، ما كيتناقشوش، ما كيحاولوش يحققوا حتى واحد شي شوية ديال الكوميونيكاسيون، انا تنقول كتكون الكوميونيكاسيون ولكن ماشي ديك الطريقه الفعاله واش فهمتيني راه التواصل راه فيه وفيه راه فاش نقدس نتغاووت انا وياك راه هذاك راه كيتسمى تواصل وملي فاش نقدسو نهضروا باداب وتسمع ليه ونعطيك وقتك وتهضر وتعطيني وقتك ونظرك فهذاك هو التواصل الفعال ثانيا مشاكل الثقه يمكن تدي الخيانه ولا الكذوب على بعضياتنا لتلف في العلاقه وكتلون داك الثقه اللي كتكون ما بين الزوجين رابعا مشاكل الجنس دي من كتكون مشاكل في الجوانب الجنسيه من العلاقات الزوجيه بحال قله الرغبه او الاختلاف الجنسيه، المهم انا تنرجع له من بعد، مشاكل المال، يقدر يلقاو الزوجان صعوبه في اطارات الامور الماليه المشتركه بيناتهم، كريديات، لي فاكتور، المصاريف، بزاف ديال الحوايج، سادسا مشاكل الاسره، يقدر تكون مشاكل ما بين الزوجين بسبب تدخل افراد الاسره بحال ماك ولا باك ولا خوتك ولا شي حتى هذا مشكل. مشاكل الزمن يمكن يكون توتر ما بين الزوجين بسبب قلة داك الوقت اللي كيخصوه لبعضياتهم التواصل اللي كيكون بيناتهم نرجعو <تكلم> للعريضه الاولى مشاكل الاتصال الاتصال سيدي راه ماشي غير هو الاتصال والهضره هو ولا صوني عليا ولا ميساجات فواتساب لا راه المشكله ديال الان هي داك الفيرتشوال راه تضر بالصحه ديال الناس راه قرب الناس بزاف ولكن راه بعدهم بزاف راه تلقى شي كابل بزاف غير شات اوديو شات شات شات شات كاين شي دغره ما كيشوفش فيها ولا ما كيضرش معها كاع <تصفيق> ولا كتكون عندهم داك الهضره ناقصه وكل واحد ملاهي في الاشغال ديالو هذا راه مشكل راه كيؤدي لتراكم داك الاحقاد والاستياء ديال الزوجين من بعضهم بعض الاتصال هو مره مره, مرة جلسوا نهضروا ونناقشوا ونحللو فهمتي راه ما فيها حتى شي حاجه شي صافي غير انت مرتي معاك ندخل للدار ايوا راك الخدمه ولا انت راجلي صافي سير تخدم و جيب الفلوس بالعكس خصنا نكونو كنهتمو ببعضياتنا نكونو كنحسو ببعضياتنا نشوف فيك نجلس نهضر معاك نحس بيك نتعاطف معاك انتم راه غتكونو ادرى بهدشي هدا يكون اي شويه ديال الانسانيه ما بين ذك الازواج شوف فاش تكون برا ولا في الخدمه وعندك ستريس والمرض والاعصاب وتمشكيل وهذا حاول ما امكن غير فاش تدخل الدار تبدل داك الشخصيه اللي فيها داك تمشكيل حاول بدلها فاش تدخل الدار كون واحد الانسان اللي كفء العلاقه باش تكون العلاقه ان شاء الله مستمره وتكون بريضه من كلا الطرفين ثانيا مشاكل الثقه الثقه واحد الحاجه اللي مهمه لي هي الاساس ديال الزواج وهي ركن من اركان الزواج وهي اللي خصها يكون مبني عليها داك الزواج راه شوف راه الا ما كنتش كنتيق فيك ولا انت ما كتثقيش فيا راه لا معنى لهذيك العلاقه بانها غادي تطول ولا غادي تكون غاده في واحد الطريق اللي راها جيده راه كيوقعوا مشاكل راه كيوقعوا اختلالات كيوقعوا كذوب كيكونوا خيانات كاع حتى لدرجات الخيانه علاش انا غادي نوصل حتى المرحله ولا علاش انت غتوصلي حتى لذاك المرحله فالثقه نحاولوا نبنيوها بايديانا الثقه راه واحد الحاجه كتتبنى راه ماشي كتجي وكتتحط كتبنيها درجه بدرجه حتى كنوصل لذاك الماكسيموم ليفل ديال الثقه ديال انا كنتيق فيك وانت كتشقي فيا ما نقدرش نكتب عليك وانت كتكوني صريحه معايا الا بغيت ديك العلاقه ديالي تبقى مزيانه وما يكونوش فيها مستقبلا حتى شي شوائب ولا شي مشاكل انا تنقول لك مشيتي درتي شي حاجه ما فيها باس راه النصف الاخر ديالك هذا راجلك ولا مرتك انت ولا انت راه اي حاجه تقدر ديرها راه تشاركها مع ذاك الشخص تصور مع داك الشخص, الشخص ولد وليدات ولا ما شنو دير معاه كي راه تيعرفك مزيان الا بغيتي تكذب وكيعرفك مزيان الا كنتي صريح معاه فاهم حاجه وتكون انت انيست يعني صريح ومتصالح مع راسك باش تصالح مع الشخص الاخر وهادو راه حوايج راه سهلة راه تقدر ديرها تحاول ما تكثرش التناوي كي كنقولوا حنايا ما تكونش فيك تناوي ديما تفائل بالخير وديما كون بوزيتيف هاد العلاقات راه كتبغي بنادم يكون ايجابي الا كنتي سلبي فانا نضمن لك 100% بانك غادي تخرب ديك العلاقه وما تقدرش تدي بها الله يستر حتى للطلاق ولا شي مشكل كبير مشاكل جنسيه مشاكل جنسيه غلابيه ديالها كتكون كي كنسمعوا ديما وكنعرفوا كلام الراجل تيتقول لك المراه ضعف الجنسي انا راجلي ما كيقدرش ولا كاينين بزاف ديال الحوايج راه تضروا في الراس وحق الله انا نعاود لكم واحد الاسطوار واحد النار كانت سنت للراديو سوناج واحد السيده شنو غادي تقول والله حتى شي في الخاطر انما <تصفيق> انا بغيت نفهم قلت لهم انا الرجل ديالي يدخل كي ما كيعبرناش ما تيضر معايا ما تيحاشي عليش الاشكال دونك هنا فين كاين لي مشكله السيدة المستمرين المشكل كي قلت لكم غادي نرجعوا لي قلت لكم الثقه الثقه فانت دخل الدار داك السيد ما كتحاشيها علاش ما كتعبرهاش يعني شنو شاد دير يعني راكم صاحب ماشي وحده اخرى ولا عندك شي حفره اخرى كاتفي كاتحفر فيها صافي الامور راه واضحه من غير الا كان احتمال ديال الشيء كيكون كي غير مؤقتا كتكون كتمر بشي ازمه نفسيه شي ضغوطات في العمل شي حاجه هي اللي كتاثر عليك هي اللي ما كتخليكش دير هذه الحاجه هذه ولكن شنو اللي خلى داك السيده تجر وتهضر مع الراديو وتحاول تقول لهم المشكل يعني راه حتى داكشي راه طوال حنا كي كنعرفوا السيدات المغربيات وكل الاحترام لهم كيكونوا صبارات بزاف المراه راه كتلقى ها كتقول لا ما عندك ما ديرها بنتي صبري على راجلي، هادشي حنا عندنا تربية، هادشي عندنا حنا كيتوارث وهكا خاصها تكون الأمور، بحال دابا البنات ديال دابا صافي إن شاء الله يعاونوا نمشي نخرج نطلق نعاود نتزوج نشوف شي واحد آخر، لا سمحي لي يا بنتي الله يرضي عليك هذاك خطأ، أولا وقبل كل شيء قبل ما غادي نتزوجوا خصنا نكونو تفاهمنا مزيان وفهمنا بعضياتنا مزيان وصلنا لواحد الدرجة ديال التواصل اللي عرفتك أنت شكون أنت من أ تال زد وأنت عرفتيني شكون أنا من زد تال هكا عاد نقولوا بسم الله. نشكر الله لحقاش الوقت تبدل ثلاثه الوقت تبدل دونك حتى الانسان خصو يتبدل معا ماشي يتبدل بطريقه سلبيه ولكن يتبدل بطريقه اللي ايجابيه راه ماشي بحال شحال هذه راه كان الراجل كيمشي كي ياخذ المراه ما عمرو شافها ولا ما عمرو عرفها ولكن كيكونوا كي كيتفاهموا بيناتهم ولكن في هذه الحالات هذو تيكونوا بزاف ديال التضحيات هاد الوقت راه سهلات الامور وكل شيء ولا بسيط السكين أنت تعرف كيفاش تديلي مع الامور نرجع قلت لكم المشاكل الجنسيه كتكون بقله الرغبه أه ولا كتكون عجز جنسي وهو عدم القدرة على الوصول للإثارة الجنسية والإنتصاب، وهذا راه مشكل مطروح بزاف بزاف، هادا تيكون مشكل كي لكم عند الرجل ما عندوش القدرة القدرة البدنية ديالو ضعيفة ولا عندو نقص في الهرمونات ولا بزاف ديال الحوايج، كيقدر يكون العضو ديالو صغير فهذو راه ما تيشكلوش إشكال، راه الوقت هادي راه هي خربات بنادم والإباحيات خرجات على الناس بزاف ا انا راجل كندخل كنتفرج في, في الاباحيات اشنو كيبان لي تما كيبان لي غير النقعه ديال البنات كلشي مريك كلشي بيرفكت راه ما كاينش كلشي بيرفكت هذوك راه عمليه تجميل باش يعطوك انت داك تبقى كتبقى كل كلشي كيبان لك بيرفكت والمشكل اللي كيطيحوا فيه الأزواج وهو هذا رجاء بتعيدو عن الاباحيات راه ما صالحاش راه داك الشيء راه كيخف كيخرج البنادم على على الدماغ ديال اولا غتبقى تقارن اول حاجه واي علاش انا هادي دايرها والاخرى دايرها وهي وتين تبقى تقول علاش هذاك عندك وكوا هذاك ما دايرش واش دانا لهاد المواصله راه تقدر تشبز الطرف الاخر غيبداك الشيء اللي قليل وتكون مزيان ومهلي في راسك وبخير وراه حتى شويه هاد الحياه سعيده لا ما غتحتاج لا اوبراسيون لا تحتاج شي حاجه ولا كيكونوا عاوتاني مشاكل ديال القف في السريع اي مشكل مؤقت ماشي كونش ديما تقدر تحاول غير تنظم داك الوقت اللي كتكونو انتوما كترتاحو فيه مع بعضياتكم مع مدة الى كنتي كتنظم داك الوقت و داك الوقت فراجا الهرمونات ديالك تيتنظمو و كيحاولو يتماشو مع داك المعايير اللي كتحطها انتايا نتمنى تفهمو هذه النقطة مزيان اولا كتكون صعوبات جنسية نفسية ديما راه المشاكل راه كتكون نفسية راه الناس راه مكتكونش عارفاها شوف مشكل حطو خرج حط المشكلة المشكل على برا وحاول تناقشو وتفهمه. اللي ما فهمشت الجمله هذه ثينك اوتسايد. ذا شوف انت عندك اشكاليه غتشدك الاشكاليه انعمس غتحطها وغتخرج على برا تخرج وغتبدا تشوف ذاك المشكل من هاد الزاويه ومن هاد الزاويه ومن هاد الزاويه ومن هاد الزاويه هذه وخلي دماغك يفكر معاك راه المشكله ديالنا حنا تنكونو وسط سيتياسيون ما كنقدروش نشوفوها ولا نفهموها مزيان انت ديما حط اشكاليه وخرج برا وتحاول تشوفها مزيان وتنعطيك بانك طيب غادي توصل للحل وغادي تفهمها شنو هي. كينين واحد التقنيات اللي غادي تقدر تعاونك باش تجاوز المشكلة المشكل هذا، كينين واحد التقنيات اللي على التحكم في التنفس فاش كتكون خدام، وحاول تركز غير مع داك الشخص اللي كتكون انت معاه، تركز غير في داك العمليه اللي كديروها، واهم حاجه ينقص بنادم من ممارسه العاده السريه، راه هي اللي كتكون عندها القدره على التحكم في القذف اثناء الجماع انا كي لكم. إلا انضمتي أورغانيزيتي واحد الوقت وكتكون محترم ذاك الوقت فكون هاني بانك غادي تعيش الحياه ديالك الزوجيه مزيانه فاذا ما كانوش فعالين هاد الطرق هادو راه كاينين مراهم تخديريه اللي كتكون كتاخر هاد العمليه هذه ولكن اول حاجه خصك دير هو تمشي تسى شي طبيب اختصاصي في هاد الشيء هذا قبل ما تستعمل اي ما تقاش مشي علاج علاج علاج الكبد حتيش حاجه ما تبقاش تقبادوك ديال الصو تمشي للسوق خاصك مع علاج كذا علاج طحين علاج الكبده دير حتى شي حاجه حتى تمشي تسول شي طبيب اللي من بعد منها مشاكل ماليه مشاكل ماليه كيكونوا اغلبيه اللي كنعرفوا حنا هو المصاريف فلوس ومن المشكله عاوتاني تما اذا كانوا هادو راه كيكون شي شي لاخر حتى هو مزيان عندنا حنا المغاربه مجتمعات اخرين هذا كتلقى عندهم مشكل ثانوي ماشي ماشي رئيسي حنا هذا كيكون عندنا مشكل رئيسي وللأسف للأسف لحقاش الانسان كيخدم ما كيش داك الصالير اللي غيكفيه كيفاش واحد كيشد وخمسمية درهم بغيتي يتزوج ويولد وليدات ويتهلا في داك الوليدات ويتهلا في داك المراه ويشري لها ويكسيها ويصبطها كي كنقولوا حنايا فهادو كيواقعيه ما مع... ما مع... للاسف والله تعالى للاسف كاينين بعض الأزواج كتلقى عندهم كينفقوا عندهم الفلوس موجوده الحمد لله و بزاف فهادو راه مشاكل حتى هي كتاثر على الاداره ديال الامور الماليه المشتركه بيناتهم كنتي عندكش زعما عندك غير على قد الحال حاول ما امكن تمشي غير على قد الحال ديالك حاول ما امكن متشبطش فين تفلق كي نقول حنا المغاربه عندك واحد البادج حاول دير واحد العمليه حسابيه شنو شنو شنو شنو باش تحاول تنضبط وتمشي بخير انا نقول لك اللي كتشط واحد البادج قليل حاول ما امكن ما تولدش على المره الاولى حاولتا تعيش الحياه ديالك الزوجيه مزيانه اه تفهم مع ديك السيده تسمع اه عيوب على الاقل واحد شويه الحياه اه تقدر هي فاش يكون عندك الكونجي سيري دير داك المره وحشي شويه يجي عيد تهلا فيها كسيها اه شري لها هذي راه هادشي اللي كيبغيو البنات كيبغي يولي يتهلا فيهم وكيبغي يولي يوفر لهم الامن صافي راه كاينين البنات راه تقول لك انا غير لقى غير اللي يكسيني ويتهلا فيا ويعاملني بلطف هذاك الشي اللي باغا هي وهذا راه عندهم هما اصلا في المكونات ديالهم هما كي كنعرفوا جينس لطيف راهم لطيف دونك خصك تعامل معاها بلاطاف ماشي انت ذاك المراه حاسبها بحال شي مرمطون عندك في الدار لا ماشي مرمطون الله يرحم الوالدين هذو راه افكار مغلوطه عند الناس و ونعاود نقول لكم هادشي راه توارثناه وكل اللي كيتوارثوا ايه ان المراه غير ديال الطحين، المراه ماشي ديال الطحين، المراه راها كتربي راها كتولد راها كتوكل راها كدير، راها هي اساس المجتمع، راه بلا مراه ما كاين لا مجتمع الا مولاي عبو ربي راه ما خلق حتى عرف شنو خلق وقد الامور وسواها، المشكل من بعد منه مشاكل الاسره، تكون علاقه شويه ماشي تال تما كيبداو تدخلو الاسره في العلاقه الزوجيه، تبقى امك لك راسك نتي بنت ولا انت ولدك كتبدا تعمر لك امك دماغك بابا اي حد قريب لك من الاسره دي تبقي يقولك شي حاجه انا اللي غنقدر نقول لك هو انت خصك تكون هو الليدر انت هو القائديه اسمع قول مرحبا ولكن خصك دير داكشي اللي في راسك ماشي غدير داكشي اللي في راسك كنخايب تديرو نو خصك دير داكشي اللي انت منطقي وغادي حافظ على داك العلاقه وغادي تخليها هي إيه هذيك مزيانه هذه راه نقطه واضحه ديما ما تخليوش الاسره تدخل ما بيناتكم ماشي ديما زعما باش نتفاهم تقدر تكون واقع شي مشكل خصك فلوس ولا هادي ولا شي لعبه خلي الاسره ديالك تدخل لنا عندهم يعاونوا شي مشكل ما بينكم بين ما بين مراتك ما الأسرة ديالك تدخل، مش كلهم بعد منو هي مشاكل الزمن. كيكونوا بزاف ديال التمشكيل ما بين الاسواج تصور معايا المراه خدامه والراجل خدام دونك السيد كيجي سخفان ايانه بالخدمه وهي كتجي ايانه ولا هو كاع ما كيجيش هو كيخرج من الخدمه تيمشي ياكل برا وكيمشي من بعد للقهوه ولا كيمشي يقدي شي اشغال اخرين وكيرجع الليل مططح تيدخل تينعس ما شي دار حتى شي حاجه والمراه حتى هي كذلك تطلعها خدامه كتجي ايانه ما كتقدر ما حيلتها لا الاولاد ما حيلتها للكوزينه ما حيلتها للصاله ما للمراح هنا كيكون بزاف ديال التمشكيل يكون داك الوقت اللي كيخصصوه لبعضياتهم كيبدا يقلال كيبدا يقلال كيبدا يقلال حتى لدرجات كتلقى بزاف ديال الكابلز تفرقوا غير بسبب هاد الشيء هذا تيقول لك انا تنجي ما ما تلقاش فهمتي ما تلقاش ذاك السيده ولا ذاك كتجي ما كتلقاش ذاك السيد دونك تيدي يقلل ما بيناتهم هاد هذا حتى كيوصلوا شي مواصله اللي خايبه دونك حاولوا ما امكن تجيري تبيان أوركانيزي تايم ديالك الوقت ديالك تقادو أه... كان سالي مع كدا غنمشي ندير كدا نمشي نتقاوى حدي الوقيته الفلانيه نسالي نجي للدار نجلس نتعشى انا و مرتي نصاوب أم... مع وليداتي شي, شي اكله ناكلوها نتفرجوا في فيلم نسمعوا أم... شي حاجه نمشيو نسافرو شي بلاصه نحاولو ننظمو أم... هادشي بيناتنا باش نحاولو نوصلو لداك الدرجه الاعلى ديال التواصل و ديال التفاهم و الثقه باش نحاولو نيفيدو علينا قاع المشاكل اللي كتوقع و... كاينين بزاف ديال الامثلة وحاولت ما امكن لخصتهم بزاف باش نحاول نعطيكم غير الفكره الرئيسيه وانت بمجرد ما غادي تسمع داك العنوان ولا داك المشكل اللي قلت برا في دماغك غادي تخيل بزاف ديال دي الريوريوهات وغادي تلقى الحل ان شاء الله باذن الله وما تنساوش تدعمونا الا عجبكم الكونسيبت ما تبخلش عليا بشي لايك وبشي كومنت وشكرا لك